سلام شباب اليوم ما نتعلم طريقة تربية خات الحرير بخات الكربون طريقتين مختلفين هلا أنا بفضل الطريقة الثانية إنه هي أو من الطريقه الأولى الطريقه الأولى عنا خات الحرير نحطه هون برجع خات الكربون متعشوا هيك اثنين تيصير هيك نرجع مجيب خات الحرير من من قلب الدائرة هيك بنرجع منلفه ورا الخيطان هيك خمس مرات صاروا خمسة طلعن تشوفون هيك نرجع منلك وحدة بالقلب ، يعني هيك بس نلكها ونطلع من هون ، منشد شوي ، نرجع منجيب الماي كرمال تقطع تقطع العقدة ، نحطها بالماي هيك شوي ، وهلأ بس منشد تطلع خالصة ، بعد منشد عليها شوي هيك خلصت بس بنقطع الاطراف نجيب البنسة. قطعنا اول طرف نجيب البنسة كمان مقطع تاني طرف هاي اول واحده خلصت هلا الطريقه الثانيه هي انه منجيب خيط الحرير عقيدنا وهيك هيك تلات لكات واحده تنتان ثلاثه منخلي البكره بعيده عننا بس شيء يضلو مشدود بنرجع بنجيب خيط الكربون بنحطه هيك فوق الحبل نرجع الخط الأساسي اللي جاي من البكره منلكو هيك فوقه هيك تو كيف هيك وحدي نرجع الخطل بايدنا كمان منك فوق منه كمان وحدي هيك هلا هون قد ما طولناها قد ما تكون مكنا هلا انا حاعملها قد ما فيه تنتان وهذا تالت فتلة. نرجع نعدلكم لكم الفتلة عشان ما تتذكروا. هيك. من تحتها. من فوق خط الكربون. كمان الخطل بايدنا نفس الشي. من تحت خط الكربون نطلع لفوق لفوق. كيف صارت هون? هيك كمان. هلا ححاول اسرع شوي هيك هلا من بعد ما لكيتون 30 لك هيك بهالطريقه هلا ايش اخر خطوه من الربطه هون اهم شي بدي اذكركم انه الخيط اللي جي من البكره لازم يكون فوق هيك يعني الخط الجاي اللي كنا كينه عيدنا لازم يكون فوق الخط الجاي من البكره اوكي كيف هذا الخط اللي جاي من البكره نحنا لكينا عليه هيك لقينا من ايدنا بهالطريقه هيك هلا الخط اللي جاي من البكره هيدا عيد من فوق خط الكربون هيك بنرجع الخط اللي كان بايدنا نعمل منه دائره هيك هلا هون بدي هذا الخيط عشان كان طويل كتير هلا هون بندخل الخيط خمسه مرات هي اول مره بيرة تانية هالتانية تالتة لحد الستة هلا هون خلصت صاروا ستة هلا هون ما نشد بطريقة ما نخلى الخيط لي عاربس منشد شوي منرجع منطلع العمره لفوق شد شوي منرجع نطلع الخيط لفوق كمان حتى تصير مثل تحت فينا هيك هلا هون منشد ناخد الخيط الاساسي اللي جاي من البكره مع هيدا منشده شوي هيك هلأ بعد هالخطوة ناخد خط الكربون بنشد هيك كرمال تشد العمر الربطة هيك معاش يفلت الخط قد ما تشد معاش يفلت هلأ بس اللي علينا بننزل هذه هيك صارت الربطة خالصة هلأ اذا عجبكم الفيديو ملونا لايك شير واشتراك وشكرا لكم على المشاهدة